Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε σήμερα, καθώς ε, συμπληρώνεται ένας χρόνος πια από την εκδήλωση της πανδημίας. Νομίζω ότι είναι στο χέρι όλων μας να τον μετατρέψουμε και στο μοναδικό χρόνο πανδημίας. Οι εμβολιασμοί αυτήν την εβδομάδα θα φτάσουν το 1 εκατομμύριο. Προφανώς υπάρχει μια πίεση στο σύστημα υγείας, ειδικά στην Αττική, την οποία πιστεύω, όμως, ότι διαχειριζόμαστε, κύριε Υπουργέ, πολύ ε, ικανοποιητικά. Η σύγκριση, εξάλλου με τα στοιχεία άλλων χωρών, ε, αποδεικνύει ότι στην πατρίδα μας εξακολουθούμε να μηνόμαστε πολύ πιο αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορονοϊού, το οποίο βέβαια έχει και το χαρακτηριστικό ότι πια έχει κυριαρχήσει ένα στέλεχο, το λεγόμενο Βρετανικό στέλεχο, το οποίο έχει πολύ πιο αυξημένη μεταδοτικότητα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Όμω πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα, ειδικά αυτέ τι δύο εβδομάδε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανονικού ρυθμού λειτουργία τη οικονομία αλλά και τη εκπαίδευση. Θα το σχεδιάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε, με έξυπνε λύσει και με μια νέα αμοιβαία συμφωνία εμπιστοσύνη με τους πολίτες, η οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδιακά και όλοι μας να πειθαρχήσουμε θα κανόνε ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Με άλλα λόγια, η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή. Αν το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί εξαρτάται από τα προσεκτικά βήματα τα οποία θα κάνουμε στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε πια στην τελική ευθεία. Και Στη συγκυρία, σε αυτή την συγκυρία, αγαπητή κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής 2021, κάθε συνδρομή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύτιμη. Αυτή που υποδεχόμαστε σήμερα, όμως, είναι και ξεχωριστή, γιατί προέρχεται από την Επιτροπή Ελλάδα 2021, σηματοδοτώντας έτσι ότι ο ορτασμός των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Δεν περιορίζεται ε, μόνο σε έναν γόνιμο αναστοχασμό του παρελθόντος, ε, αλλά γίνεται δράση του παρόντος, αλλά και παρακαταθήκη για το μέλλον. Ε, δηλαδή ζώσα και ενεργοί συνισταμένη τη καθημερινότητάς μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δύο ακόμα ε, στοιχεία θα σημειώσω εγώ ε, για αυτήν την ε, δωρεά. Θα τα πείτε και στη συνέχεια και εσεί και ο υπουργό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μιλάμε για 18 νέες μονάδες εντατικής θεραπείας, κρεβάτια, οι οποίες όμως θα είναι κινητές. Θα έχουν δηλαδή ε, τη δυνατότητα να στεγάζονται σε ειδικούς σε όποιο νοσοκομείο του χρειάζεται. Ε, δεύτερη σημαντική επισήμανση είναι ότι καταρχήν ε, η έδρα τους ε, θα είναι το νοσοκομείο Παπαρικολάου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας κομικός πυλώνας του ΕΣΥ που κράτησε και άντεξε ειδικά τις δύσκολες εβδομάδες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Ήδη θέλω να τονίσω ότι στο παπα έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των κρεβατιών μονάδων συστατικής θεραπείας που υπήρχαν πριν από την επίθεση του COVID και έρχονται τώρα να προσθεθούν ακόμα 18 κρεβάτια, τα οποία θα παραδοθούν στις αρχές Απριλίου. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η σημαντική δωρεά γίνεται με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Επιτροπής. Και άλλωστε ο αγώνας για την Εθνική Απελευθέρωση ήταν σνηφασμένος με τις ευρυγεσίες και με τον εθελοντισμό. Κλείνω, λοιπόν, με ένα αισιόδοξο μήνυμα ρεαλισμού, καθώς οι εκδηλώσει για τα 200 χρόνια θα απλωθούν σε όλη τη διάρκεια του ε, 2021. Ε, είμαι σίγουρος ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη Μία ΕΕ και η γρήγορη πρόοδος του εμβολιασμού, από την άλλη, ε, θα μας ε, επιτρέψει να τις γιορτάσουμε και πραγματικά ελεύθεροι από τον κορονοϊό. Ε, είναι στα χέρι μας και θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και έχετε τον λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, Κυρία Διοικητής, κυρία Διοικητά, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία της Εθνική Επιτροπής 2021, είχαμε δεσμευτεί πως με τις δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκε και στις επιθυμίες της κοινωνία, και θα τιμήσουμε την ιστορία μας, αλλά και θα επιδιώξουμε να μείνει η μέγιστη δυνατή παρακαταθήκη για το μέλλον. Συνεκτιμώντας όμως τα δεδομένα της συγκυρίας που βιώνουμε, που διανύουμε, αποφασίσαμε να συνδράνουμε με ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που είναι και το μείζον θέμα για κάθε ένα και την κάθε μία από μας. Η πρώτη μας πρωτοβουλία, όπως θυμάστε, ήταν η οικονομική υποστήριξη έρευνας ομάδας επιστημόνων και ιατρών του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου φάρμακου κατά του κορονοϊό. Σήμερα ανακοινώνουμε τη δεύτερη και σημαντικότερη πρωτοβουλία. Αφορά στην προσφορά, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, 18 κλινών μεθ στο νοσοκομείο που επέλεξε την Υπουργείο Υγείας, οι κλίνες θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικέ τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε αναλώσιμα, και διασυνδεδεμένες κτηριολογικά με το νοσοκομείο, για να μείνουν και μετά το πέρας της πανδημίας, για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η κατασκευή, όπως γνωρίζετε, ήδη προχωράει. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να υπενθυμίσω ακόμη μια φορά, όπως είπατε, Όλα τα έσοδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 προέρχονται από την κοινωνία, είτε μέσω των χορηγών μας, είτε και από την πώληση των νομισμάτων του νομισματικού μας προγράμματος. Στόχος και δέσμευσή μας, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι και το τελευταίο ευρώ από τα χρήματα αυτά να επιστρέψει στην κοινωνία μέσα από τις δράσεις μας. Αυτό αποτελεί ένα ελάχιστο ευχαριστώ προς όλους τους συμπολίτες μας που στηρίζουν το έργο μας, αλλά είναι και υποχρέωση τη επιτροπή από την ίδρυσή της. Και να είστε βέβαιοι, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, ότι όσο αυτή η υποστήριξη συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, θα προχωρήσουμε και σε άλλες πρωτοβουλίες που ελπίζουμε να μην είναι πλέον για το κορονοϊό γιατί θα τον έχουμε ξεπεράσει και αυτόν τον αγώνα και ανταποκρινόμενοι στο έργο που μας ανέβησε η Πολιτεία. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ΣΟΑΣ, κύριε Κουτσοδάκης, έχει σημαντωροτήσει όλους αυτούς τους μήνες μια εθνική προσπάθεια που έχετε, κύριε Πρόεδρε, και στο πρόσωπό σας όλη η Εκεί προσπάθεια να σωθούν ζωέ. Μιλάμε για μια πανδημία, μια κρίση υγείας, υγεία, την οποία αντιμετωπίζει ο πλανήτη μια φορά στα 100 χρόνια, mm. κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγεία, οι γιατροί, οι νοσηλευτέ, όλο το προσωπικό του έχουν μια τεράστια μάχη και δίνουν όλου αυτού του μήνε. Νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει του εμβολιασμού, το πόσο οργανωμένα, δομημένα και με σεβασμό ε, στην αξιοπρέπεια των συμπολιτών μα με προσπάθεια να μην ταλαιπωρηθούν και να βοηθούν να εμβολιαστούν γρήγορα, με ασφάλεια. Προχωράμε το πρόγραμμά μας. Παράλληλα δεν είναι και τη μάχη. η μάχη με τον COVID, δεν έχει σταματήσει αυτή η μάχη. Συνόμαστε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Δοκιμάστηκε η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, οπότε η συνεισφορά σ' 18 μέτρων, νομίζω ότι είναι αξία πάρα από 2 εκατομμύρια ευρώ 100, η Προσφορά τη Επιτροπή. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το νοσοκομειο που Παπα-Νικολάου, όπω ο, ο Πρόεδρο, είναι κομβικό στην προσπάθειά μα του Εθνικού Συστηματικού Βόρεια Ελλάδα. Προφανώ θα αξιοποιηθούν αυτέ οι μερ τώρα για τον COVID. Αύριο, κ. Δηλαδή, πρόεδρε, δυστυχώ υπάρχουν ανάγκε τροχέ, τροχέα, ε, ε, ε, ανάγκε και για πιο νέου ε, συνανθρώπου μα και συμπολίτε μα. Ε, μια μα δίδεται ευκαιρία ευχαριστήσουμε όλου του στη Βόρεια Ελλάδα και εσά βέβαια, για την ευγενική προσφορά. Yeah. Πριν δώσω τον λόγο στον διοικητή της Τρίτης Γεωνομικής ε, Περιφέρειας, να πω ότι ε, και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ε, ε, δωρητές οι οποίοι έσπευσαν, κατά διάρκεια της μεγάλης αυτής της κρίσης, να στηρίξουν το εθνικό σύστημα υγείας και γι' αυτό ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ε, είτε μιλάμε σε πρώτη φάση για δορές ε, αναλώσεις είτε σε δεύτερη φάση για σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες στήριξαν τις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν τον COVID, αλλά και μακροπρόθεσμα, όπως είπε ο Υπουργός. Τους είμαστε υπόχρεοι και νομίζω ότι αποτελούν τέτοιες πράξεις, τέτοιες κινήσεις, το καλύτερο παράδειγμα της δημιουργική συνεργασία μεταξύ τη πολιτεία της κοινωνίας των, των πολιτών ε, και των ιδίων των πολιτών, τελικά οι οποίοι είναι οι ε, ωφελημένοι ε, από τέτοιου ίδιους δωρεές. Δεσμευθήκαμε ε, ως κυβέρνηση ε, μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσουμε ε, τις μόνιμες κλίνες ε, εντατικής θεραπείας του οστικού συστήματος υγείας. Και χάρη και στη δικιά σας, δωρεά, τον στόχο αυτό, τον επιτυχάνημα. Και είναι σημαντική παρακαταθήκη ε, για το ΕΣΥ, για την επόμενη μέρα. Να είμαστε πια περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ε, ω προ τα κρεβάτια εντατική θεραπεία, γιατί οι άνθρωποι δεν θα, θα σταματήσουν ε, να αρουσταίνουν και το εθνικό σύστημα υγεία πιο ενισχυμένο, πιο δυνατό, ε, με περισσότερο προσωπικό, με καλύτερε υποδομέ, θα βρεθεί στην επόμενη γραμμή μετά την πανδημία για να προσφέρει σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, δωρεάν ποιοτικέ υπηρεσίε υγεία. Κύριε Δικητά, κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ, κυρία Αγγελοπούλου, βρισκόμαστε στην ε, τρίτη γεωργική περιφέρεια, η οποία καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία, μέρο τη κεντρική ε, Μακεδονία και ένα μεγάλο κομμάτι του αστικού ιστού τη Θεσσαλονίκη. Από την αρχή τη κρίση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ, κυρία Αγγελοπούλου, νοσήλευσε πάνω από 2.000 ασθενεί και ταυτόχρονα στι μονάδε αντετική θεραπεία νοσήλευσε πάνω από 280 άτομα. Όλο βέβαια, αυτό το χρονικό διάστημα κατόπιν σχεδιασμού του Υπουργείου, ενισχύθηκαν οι μονάδες εντατικής θεραπείας με ανθρώπινο δυναμικό. Και εγώ, από τη δικιά μου τη μεριά, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συγκεκριμένη δωρεά, η οποία πράγματι ενδυναμώνει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη του Δημόσιου συστήματο Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Ιωανακότητα. Να δώσω το λόγο τώρα ε, στο νοσοκομείο. Για να μα ε, μεταφέρετε την, τη δικιά σα εμπειρία και τι δικέ σα προσδοκίε ε, από αυτή τη σημαντική δωρεά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητή κυρία Αγγελοπούλου, κύριε Δικητά τη Τρίτη, Ήπε, πραγματικά αισθανόμαστε βαθιά τιμή σήμερα να συνομιλούμε μαζί σα ε, και επιτρέψτε μας να μεταφέρουμε τι ευχέ, τι σκέψεις και τι ευχαριστίες των περίπου 2.000 εργαζομένων στο νοσοκομείο, οι οποίοι βασίζουν καθημερινά προσφέροντα υψηλέ υπηρεσίε υψηλή ποιότητα, τον κάθε συμάνθρωπο μα τον κάθε ασθενή που ζητάει τη βοήθειά μα. Η αναγγελία της δωρεά αυτή και η εγκατάστασή του στο νοσοκομείο μα ε, εκλαμβάνεται και μεταφράζεται από όλου εμά όσοι τη επιβράβευσή μα, ως η αναγνώριση της συνέπεια με την οποία υπηρετούμε το σύστημα, που πιστέψτε με τον καιρό τη πανδημία, αυτή η συνέπεια μετατράπηκε σε αποσίωση, σε αυταπάρνηση, σε υπερπροσπάθεια για το νοσοκομείο και για όλου του ανθρώπου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό μήνα.